Hallå allihopa. Detta är ända en del av videoinstruktion om hur man byter bildel. Börja med dina egna bilreparationer. Skrupa på undertext för att vi kunna videon. Tack. Verktygen du trenger for å bytte ikke gå våre nye interessante videoer. Bare husk å like, abonnere knappen og bjelleikonet.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 Jeg har basert for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe presseteddel. sett det produktet du alle linker i beskrivelsen så på. Hvis du likte videoen, skriv det oss i oss Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i beskrivelsen.